Sosjati mi upokoj, Hriste dušu, raba tvojego. Maj gospodija visjana, blagoslovenje si gospodina, učim ja opravljanje tvojim. Že prepovjede trojca jer istu bjeli suši, bogorodicu djevu našu vpisu. Evo žegi velučajuše djevo, moraj si sjarom. Blagoslovenje si gospodina učim ja opravdanijem tvojim. Iže propovijedi trojica, jedina sošnara i bogorodicu, našu prisnom djevu Mariju. A... S... Sosjati mi upokoj. Hriste dušu, raba tvojego, ni venčašče sja, ni bogorodice. Blagosloven je si, gospodina, učim ja. Opravdanijem tvojim, blagosloven je si gospodin, naučim ja, opravdanijem tvojim. Želeo bi da sam tu, ali moj drug. затянуть само одну песню несильнокую в составе это тут вот и же э tajno ubra zu i život tvodjaš sa pripjevaju se jako da ca сте душу ратую яко и да му се Si gospodina, učim ja upravdanijem tvojim. Sosvjeti mi upokojevajuš, a kre se Bože naš rabi tvojega. si gospodi učim ja upravdanijem tvojim. Iže propovjede trojica, jedino sušnaja, bogorodicu i prisno djevu Mariju. Svima svijetima blagoslove čista djevo, bogorodice i svjata. Sjati mi, bogorodice i prisno djevu Mariju, samo si tebi kličem bogorodice tebe vjevilove. Veličam. Jer ovo je kukus pod nami, sinina, zimej mir među ljudima, dobra volja. Sosjati mi upokoj Hriste. sloven je si gospodina učim ja opravdanijem tvojim i že propovijede trojica i jedino svišnaja bogorodicu i prisnom djevu Mariju veličam te gospode i kažem Hristo <speaking in> is <Spanish> mir <speaking in Spanish> Kres izmertvi smerti usne oprav i bio se tu z nas kad nam je sve loše krenulo ti se nas podržavao sve videom Желим да позвајм све моје двоје пријатеље. Одиректно идем на моју страницу. Пријатељи ће у видети. А сада би свако што моје надокаже човек да da умре se pretvore у pepel iz pepela ćemo utići u prah ćemo smo. iz praha ćemo iz praha će, iz praha smo stvoreni u prah ćemo utići ovo bi bilo da vas da vas puno pozdravljam. To bi bilo to, naravno.